Vítejte v tveření. Dneska si vyrobíme bambulkový sliz. V příštím díle uvidíte monster sliz. Budeme potřebovat bambulky, renu, čestič kontaktních čoček, průhledné lepidlo, něco čím to zamícháme, a sodu, a mysku, v které to budeme míchat. Vezmeme si mysku, Panele jen do nich průhledný lepidlo. Pak přidáme renu, čistič kontaktních čoček, a zamišujeme. Přidáme čpetku sody. <laughs> Kimiňko, ty chceš bambulku? Trošku sady. Trošku víc. Ještě sady. Vítejte knikačky, když máme hotový sliz, dáme do něj bambulky. Po jednom. <tějí> <tějí> toho. Pedem. Jako fakt. <tějí> to bude stačit, ne? Pokáš. Ne, nebude. Ne. Já si pravdu mm -hmm. nemůžu, to stačí. Ne? No, tak už se tam půjde, když ho máš v pokousku. <laughs> si tam tu tvou klečku šťastnou. Šťastná ne. klečka. Mm. Nechci jí to dělat ještě slis. No, nechci taky. Chci taky. Tak bude vypadat. Vid, čidi, či, paplky. <laughs> půlky, já půlkuci. Ty. ty máš tak ty jsi čtvrtě a já čtest. <coughs> tak, beru měno. Já si jednu velkou. Jednu velkou. <laughs>